Victor Ponta, prima reacție după de a fost achitat de înalta curte de casacie subliniere i justicie. Fostul premier Victor Ponta reacționează la decizia în de a lachita în dosarul Rovinari Turceni, în care nu-a cerea sublinierea asean de închisoare. Mă bucur că în România se poate face dreptate, îi parerau de faptul ca asemenea abuzuri simț scenarii s-au petrecut și si se petrec în intara noastră si bucur că exista judecători care rezista la toate presiunile și si fac datoria de a aplica legea. I in mulțumesc avocatului meu Florin Surghies și tuturor celor care au crezut tot. Uni nevinovati mea și si nu am nici un sentiment negativ fata de toti cei care timp de trei ani s-au bucurat de raul meu de zistiau ca sunt nevinovat. <fie> Incerietare mamei mele, și a si celor lati din familia mea care au avut cel mai mult de suferit din cauza activității mele politice. Dincolo de cei trei ani de umulinte, de pierderea funcției de al si cea de prim-ministru, aș vrea să se gândească toată lumea dacă este normal să trai mintr o tara în care povestii, un chestelisii portocalii s ai comit abuzuri, falsifica povestii, încalca legea, si te fac penal pentru interesele lor meschine, și dacă este normal să nu da, o dată pentru aceste infracțiuni. Am învățat foarte mult din această perioadă dureroasă, o să fiu în minte această lecție în toată activitatea mea viitoare. scrie Ponta pe Facebook.